Стоїмо вже більше години чекаємо, щоб отримати ну, трошечки гарячої води. Щоб можна було хоч що-небудь приготувати гарячого для, для своєї сім'ї, для дітей. Ми працюємо 7 годин ранку.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 Наше місто досить уязвиме в плані саме електроенергії, тому що у нас все практично на електроенергії. У нас немає ні газу, ні яких інших видів опалення. У нас була спроба вже о 18-й годині в суботу надати електроенергію, але не витримала напруги мережа, відключилися. Той самий зв'язок м'яз підняли, це дуже добре, тому що ми були повністю без зв'язку. Будуть поетапно включати по будинку, по два по три будинки для того, щоб не перевантажувати мережу.